Було дуже тяжко і було дуже жарко. Багато людей змусили поїжджати звідси. Також і ми виїхали теж. От. Ну, потім, як би там не жили, де ми там не були, ну все одно серце рвалося додому, до батьківської хати, до батьківської землі. Оце, літає все, всяка нечисть по небі. От, то, звісно, страшнувато. І руки трусяться, і серце коле, і все. Ну, стараємося. Нічого, молимося, надіємося на Бога. З Божою допомогою все буде добре. Это лучше дома, чем э, где-нибудь быть. Я кричала тільки домой. Там хорошо, в Одессе никто не говорит. А, ну, Спокойно, так спокойный район. О, а тут, конечно, Сразу страшно Страшновато было, но я, и сейчас страшно. Я же войну и детстве пережила. Мы были тоже эвакуированы под Польшу в Дет детстве. Так что страх Боже, Я все время казала, самое страшнейшее – это война. Страшно, страшно. Страшно за детей, страшно. Зараз вже людей стало більше. Цей так зразу боявся, обстрілив, плакав, до ноги тулиться. Бачите вікно у спальні, насквозь. Ну я за лето два раза поверталася. первый раз повернулася, пять дней пробыла, три ночи не спала, бо бомбили, а два дня уже было нормально, все равно я уехала. Тогда еще решила приехать, так до дома тянуло меня. Приехала, побула, правда, двень, по-моему, неділі и опять, как бомбежка, и текала. Повернулася в начале сентября. І да. вже і бомб'юшки в нас, і все, ну вже наче ніде не буду їхати, от правда. Населення повертається, і да. це радує з однієї сторони, хоча останнім тижнем тут було жаркувато, але но... Люди вертаються в свої домівки. Посилу перевод вже 318, а було 36, а до півтори тисячі ще трошки якось би, але радує, що вже є кому приглянути за тваринками, за собаками, за котами.